يقول مليت منك يا زماني كله خراب صار حالي يا أكون أو لا أكون سيداتي آنساتي والكلاب منو فيكم علم الثاني يخون